Valíme sa, vyrážame a tlak. Svoje jedlo začalo vyjázovať, je bolo ťažké. Vyjádol prvý balík jedla, tak aby mu málo nebolo. A ideme, prosím, pekne. Kde to je? Tam, kde ďalších 7 miliónov myslíme. Hej, hej. Prosím, pekne. To je moja voda na celý výlet, prosím, pekne. Myslím si, že by to mohlo sať. Keď je tu napísať jednoducho? To pre to nevedete. Takže to nevedete. Pekne, pekne. Prosím, pekne, ultralight backpacking. No, čo tam mám, ja taký, že tu je takéto dôležité? O kamery. <laughs> Od troch rokov sme tu zas. Prvýkrát v živote. Nechom to krát aj s Majom. Tam na to, kde sme spoli, nieco? Tam je som tak tam. Majo tancuje na kreskom mladie. Ideme na vedlo pod kalinami. Čo chodí toto, ne? S to také <laughs> chodiť, <Jesse. laughs> hey, <je> <laughs> Zase... Takže naberáme vodu. Stano nepozna... Oje, tieto. Tak sa to volajú patenty. V páči sa vojnové patenty. A ty si z toho a ty mi teraz dávaš vodu? <laughs> z či... Čo mám nabrať? Ako tam mám pohoriť? Ten tam, no, <laughs> voň. No. Áno, jak tá fláška sa natáhneš. Dobre, takže vodu by sme si nabrali. Poď hore, kým nám udrhu batory. <laughs> prosím pekne, idem zase tam hore. A skôr tiež nám tebe ubatory. <laughs> Áno, tu robí bordel. Som videl, čo si zahacovať. No a dáme čtvrt na päť. Tak nejako... Ech, po piatej. A keď sa a kde? Janková? Petrová? To je taká hodinka ešte, nie? hodina a pol. Totej je by sme to mohli dať by sme to mohli dať teoreticky. Totej to no? A čo sme okrem toho sedím tu výzutými tam je po piasej, takže... Tak sa obuj a padaj. No, ty, ty máš čo hovoriť, veden tam s tvojimi vnátami, hlapami. Ja si dám šlapky a idem. Prirazili sme z Brickovského sedla a pokračujeme. Ja. Na skalky? Čo to je? Zúzodkou. <laughs> Áno, zúzodkou. Áno, zadky neviem, čaká to táha. Zúzodkou. Zúzodkou som videl, aj keď som pozeral tie vaše mapy CZ. A to som sa člidoval, či ešte bola nezúzodkou. Majove, tým keď na Majole, vzúzodku, ja na mapách. My to máme prvé závodku. Aj na mapách dokonca. <laughs> <laughs> I'll Čestička Už sa uímám, nám je marinádovana siyaťka. Yangsla. Opadlá plešina, nejak cítim, že ma to štípe trochu. Že si tam, vieš tam taký červený. Červený, koniec teba. Ej, <túpe> no. oh, tento no. kopec zase. Nemáš šiltovku, celá máš vždy šiltovku. Na plňcach, že už ma to burí, mierne pri dýchaní. A čo je nad plňcami? <túpe> Ale to je vysoký hlava. cholesterol. <túpe> A veľká, ťažko spálená hlava vysoký cholesterol dospeli k tomuto, tejto diagnoze. Či čo to máš? Šarpem, pán doktor keď... Ty vole, aby som na ja to... Pravý ščer. Ja som spokojný. Na to, že... Pre tromi rokmi si za toto dali 4 dní... <laughs> ja, nie 4 dní, ale za 2 dní sme to dali. Z kafandry. A tu nám prichádza nejaké šedé, šedé... Tu nám úplne sa to tu valí normálne. tu je štvoroždičkový hotel Carlton tu je turistická ubytovňa Spartan a tu a tu je takzvaná Hovlebverden do ktorej sa treba zagúgľať to nedostalo sa tam ono je z papeky takže toto fakt neviem ako to tam vyspíš no? Dobre, toto bol nás destination level pred troma rokmi. Padlo rozhodnutie, ideme do, tak sa to volá kamera poruba. Na dve a pol hodiny tam máme byť a za 3 hodiny nám ide autobus. Takže máme necelú pol hodinu, na to sme zbalili tento všeček bordel, ktorý tu je. A vyrazili na cestu do veľmi pekného dažďa. Takže snažíme sa ísť domov tam do tej hmly. Milá pičera. Tam sú Martinky Dobre, kde to sme? Za usípanou skalou. skalou Horná luka 2, veľká luka 3 hodiny Poprosiť. Kočo, teli sme mokri zima nám je! Viete že máš ten tvoj ultralaj dážnik? si mi odsvajčil klobúk? Ašak ale... však budeš furt piť to čo mi štúraš. No to akože zastaň, to asi <laughs> <laughs> <ale tega> som... <laughs> <supra> Bude... tak ja som už nie Tak urob nejaký ako dievča. <laughs> <laughs> Až nezmoknieš? <laughs> tam niekde hore sme sa rozhodli spať. Oh. Oh. <laughs> Dúfam, že tam je bez zime, jak hajzel, a fučeť, jak hajzel, jak ba hajzle. Dobre, takže prišli sme sem, hore je fúčiteľa cviňa aha Berem išiu tovku, ako tu tý... je a som zvedavý, kde budeme spať ktorému Hľadáme, prosím, pekné miesto, sa. Právednom chodničku z Martinských holí Smerom na Minčol a Strečné pred nami Sedlo prašivé Tak, dali sme si tu maličku pauzičku, najedli sme sa, napili sme sa, vodu sme si dali, hodinu sme posedeli a ideme do strečna. Máme balečku za sebou. tam ideme k tomu hradu prosím pekne decentne spalení a šlapeme do strečna ktoré je ešte od nás možno hodinu hodinu a pôlda viem, ale... ale celkom peče 1. maj ešte sa no, prosím pekne Posledná, dúfam, že tohto dňová celková smrťovka. Ďomu, kde sme? Ideme stále po červenej. Ale mi sa zdá, že ono prišlo skús po spevnenej ceste, ak potom vidíš pod hradom. To, takže veľká oh, oh, civilizácia. Ja <laughs> to môžeš vybrať napas. Hej, hej, hej. Dobre, takže cieľ je pred nami, auto. Tam vidím že aj ono auto, bojme sa kvíli sa Už som všetko. Oh, Ojej, ja to vidím erikové. <laughs> Aj moje sa tu zazražne dostalo. Dobre, ty maš ale trošku pripečenejšie dunia, je to, okay. to z Nemecka, Pošku ale to niekoľve. Pripieklo, hej, Nemecka. Takže, zládli sme to, normálne by sme to zvládli, normálne. Ej, uveriteľné. Dokonca dva krás, prvý a posledný. <laughs> hej, hej, dokonca dva razy naraz. A to trasa bol kill. Tak. Na budúce, na budúce Poloniny? či som si to tam vstali? <laughs> no <laughs> čo? No dobre.